السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی ویلکم بیک ٹو مائی چینل ہرین شہر ایچ ایس آرٹ گیلری فار مور انٹرٹیننگ اینڈ کلاسیکل آرٹسٹک ویڈیوز ٹریڈیشنل ویلیوز ویلیویبل ویڈیوز کو واچ کرنے کے لیے میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا بھولیے گا یاد سے کر دیجیے گا آج ابھی تو جی تو یہ ہمارا کانٹینٹ ہے آرٹسٹک بگ پلیٹر پارٹ ٹو ون پارٹ ہمارا شو ہو رہا ہے اس پہ میں نے آپ کو دکھایا وہ ایک سمپل پلیٹ ہے اس میں مجھے لگانے کی مجھے ڈسکشن کی ضرورت ہے تو اس لیے میں نے وہاں پہ وائس اوور نہیں کیا یہ جو پلیٹر ہے یہ بگ پلیٹر یہ وائس اوور ہے یہ ڈبل پلیٹر ہے اس کے نیچے جو بیس ہے بیس لگائی ہے صرف ایک کا ہارڈ بورڈ پہ ویلوٹ والے کپڑے کے ساتھ اور یہ جو کارڈ بورڈ ہے ان سے ہم اس کی اوپر والا راؤنڈ شیپ بنائیں گے چھوٹا جو راؤنڈ اسے آپ تھال بھی کہہ سکتے ہیں جیسے آپ ایک انڈین میں کروا چوتھ تھال ہوتا ہے وہ جیسے بناتے ہیں ہم لوگ یہ سیم اسی طرح سے بنتا ہے اس کے لوگ لیکن یہاں پہ تو کروا چوتھ ہوتا نہیں ہے پاکستان میں تو انڈین لحاظ سے ہوتا ہے ٹریڈیشن ہماری ٹریڈیشن یہ صرف یوز ہوتی ہیں وہاں پہ مہندی وغیرہ کے سیٹ اپ میں کہ کوئی چیز رکھ لے بندہ کوئی ڈرائی فروٹ رکھ لے یہ مٹھائی ہو گئی اس طرح سے یا چوڑیاں وغیرہ تو یہ جو چیزیں ان کا یوز ہوتا ہے نا وہ میموریبل یوز ہمارا ہوتا ہے اور اگر انڈین ٹچ میں دیکھا جائے تو یہ کروا چوتھ اسٹائل ٹرے ہے آرٹسٹک ڈے ہے آرٹسٹک چیز آپ کہیں بھی یوز کر سکتے ہیں وہ سمپل لگتی ہے یونیک لگتی ہے اسٹائلش لگتی ہے زبردست بات یہ ہے کہ یہ ہینڈ میڈ ہے اور بالکل نیٹ اینڈ سے کو اسکلفل طریقے سے اس کو بنایا گیا ہے بالکل نیٹ ہے کلین ہے اور یہ میں لائیو ریکارڈ کر رہی ہوں ہر ویڈیو میری لائیو ریکارڈ ہوتی ہے بس وائس اوور کر کے تھوڑا بہت ایڈٹ کر کے اس کو شو کر ہوتا تو यहां देख دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بہت اچھے طریقے سے کام کیا جا رہا ہے اور یہ ایک بالکل کوئی اوور نہیں ہے ٹو کلرس کی میں اس میں گولڈن اینڈ ریڈ اور پرن لیسز کو ڈیکوریٹ کیا گیا ہے فلاورس ملٹیپل چیزیں جو آپ اپنے پلیٹ کو ڈیکوریٹ کرنے کے لیے جتنا زیادہ کچھ کر سکتے ہوں کریں یہ ویلور تھوڑی سی آپ کو کیمرے میں لگ رہے گیا کہ تھوڑی سی ڈر ہے لیکن یہ بالکل بھی ڈر نہیں ہے یہ بالکل کلین ہے کیونکہ یہ کلوز ہے کیمرے کا اور آپ کو وہاں سے نظارہ ہے جہاں پہ بہت زیادہ ڈرٹ تو لائٹ زیادہ ہے نا تو اوپر وہ اس لیے ہم نیکسٹ ٹائم تک جائیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا یہ بالکل ایک کلین شیپ ہے اور بہت پیاری یہ لیس تو کام ہے ہمارا ہم کر رہے ہیں آپ اپنا کام کیجیے ہمارا لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیں میرے فن کے سبسکرائبر یہ تو میں نے آپ کو بتایا ہی نہیں اور میں بھول گئی تھی فن کے سبسکرائبر ہو گئے اس کے لیے بہت شکریہ لیکن میں نے اور آگے جانا ہے میں نے فن کے پہ نہیں رہنا تو آپ میری مجھے سپورٹ کریں مجھ سے لو کریں ہیٹ کریں لیکن چینل کو میرے سبسکرائب کریں بہت بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کی طرف سے ایک ایپ اور میری کمیونٹی ٹیپ کا دو ہے اس پہ پوچھ آتی رہتی ہیں تو وہاں پہ ضرور لائک کیا کریں مجھے کافی کیا کریں تھینک یو سو much پلیز مائی ویڈیوز اللہ حافظ